Забрізький краєзнавець Роман Акбаш показує будинок номер 71 по вулиці Гоголя, котрий незабаром може отримати статус одного щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Справа в тому, що це, мабуть, єдина будівля з дореволюційних часів, яка зберегла таку дуже яскраву оригінальну ось, таку дрібничку, можна сказати, архітектурну, ось там ось зверху, Ось під атиком, ось, а вся така частина зверху будинку називається в архітектури а -а атик. А ось під, неї, під ним є такі два жіночі обличчя. Це, мабуть, це якась богиня, можна так допустити, дуже часто так архітектори робили. Ну і треба ж сказати, що це будинок архітектора. Це людина, яка декілька будівель у нас в Олександрівську звела, це Григорій Кацен. Ось, наприклад, він. На перехресті стоїть його ще одна робота, це єврейські учбові заклади там були, а це вже він проєктував такий ну, житловий, житловий будинок. За словами Романа Акбаша, давно заслуговує на внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України оригінальний житловий будинок Фрідріха Бетхера. Виконаний у стилі модерн, що розташований на вулиці Святого Миколая 4. Я, як людина, яка займається, її, ну закохуюсь, з да, цими будівлями, це одна з найоригінальніших. це одна з моїх найулюбленіших будівель у старій частині міста та взагалі усьому, у, у, по всьому місту. Це ось той не дуже поширений, насправді, і ще, треба сказати, не дуже збережений до нашого часу стиль е, в архітектурі Олександрівська. У нас було таке провінційне містечко, більш такий, як казали, цегляний такий стиль е, у, у домах, такий е, катеринославський цегляний стиль, а ось е, модерн, він не дуже був поширений. Ширний, але теж був потрапив до переліку внесення щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, і унікальний, за визначенням Романа Акбаша, колишній житловий будинок мера Юліуса Зіменса, котрий розташований за адресою вулиця Сергія Сірікова, 5. Ну де ще ми в Запоріжі ми зможемо побачити драконів на будинку. Я думаю, що багато запоріжців не знають, де можна побачити. А тут, на даху, ось ще одна така. Перлинка, да? Дерев'яний дах ще з 1911 року. Ну, ось цей фронтон, різний фронтон. І ось на ньому живуть вже ось ті, стільки багато років, два дракончики, які там на друг друга споглядають. Тобто це такий, як ще називають будинок з драконами. Заступниця директора Заврійського обласного центру охорони культурної спадщини Оксана Вар'ян каже. Збереження та охорона пам'яток залишить безпосередньо від їх статусу. Даний процес тільки розпочався, але Запоріжжя розпочало його досить активно. Це і паспортизація та занесення до реєстру соцміста шостого селища. Тепер активна увага була звернута безпосередньо і на Старий Олександрівськ. Тобто процес йде інтенсивно, але це його лише початок. Що це дає на практиці? По-перше, ну, ось да. Що це дає на практиці, можна ось на, на примірі ось жіночої бившої гімназії пояснити. По-перше, це дає гарантію, що їх не знесуть, коли це захочеться власнику, чи, там, чи не перебудують. По-друге, з'являються ось такі таблички, як тут, от, до речі, у минулому місяці тут з'явилася. Тобто на кожному державному опем'ятнику з'являється така офіційного зразка табличка, на якій написано, що це за будівля, що вона і має, і має охоронний статус. Механізм надання об'єктам охоронного статусу впроваджують завдяки програмі збереження пам'яток культурної спадщини Запоріжжя на 2021-2023 роки, розповідає Оксана Вар'ян. Реалізує її відділ охорони культурної спадщини Забрізької міської ради. Минулого минулому році було розроблено 20 публікових документацій по 5 тисяч кожного. Це дуже невелика ціна. Якщо я порівнювати з тинами Києва, Харкова, адреси, тобто 100 тисяч було витрачено на розроблення 20 публікових документацій, документацій на 20 об'єктів. За словами Романа Акбаша, у Запоріжжя зараз 88 об'єктів архітектури та містобудування мають статус щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. 76 пам'яток культурної спадщини отримали правовий статус пам'яток ще за радянських часів. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.